Вітаємо, любі друзі. Добрий день, шановні батьки та колеги. Сьогодні хочемо познайомити вас із новою книжкою, власне, робочим зошитом для дітей 4-го року життя Математика навколо нас. Ми є двоє авторів цієї книги. Я Людмила Шелестова, доктор педагогічних наук, провідний науковий співробітник Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України автор розвивальних книжок для дітей. І я, Ольга Козаченко, вчитель математики Білоцерківського приватного ліцею Міцва 613, а в минулому вихователь дитячого садочка та екзаменатор з перевірки відкритих тестових завдань ЗНО. На першому слайді ви бачили, як виглядає книжка ззовні. Як же вона виглядає всередині? Як тільки ви відкриєте робочий зошит, ви побачите сторінку, яка дає змогу персоналізувати його, тобто наклеїти фото дитини та написати її ім'я. Такі нібито дрібниці є вагомими для дитини і посилюють її інтерес до книжки. На сторінках книжки дитина зустрінеться з трьома кумедними звірятками – мовпенятком Лу, жиравчиком Жорою та ведмедичкою Доллі. А разом із ними ваша дитинка буде виконувати завдання. До речі, в кінці книжки є викрики, за допомогою яких ви можете виготовити цих звіряток із фетру або іншого матеріалу. На початку книжки є умовні позначки. Вони зорієнтують вас у тому, що саме вам необхідно підготувати для роботи. Фарби, олівці чи пензлики, клей чи пластилін. Які ж цілі ми ставили як автори? Найперше – це поступово сформувати у дітей логіко-математичні уявлення про світ. Саме тому книжка і називається «Математика навколо нас». Всім відомо, що хліб починається із зернинки. Тому і ґрунтовні математичні знання школяра починаються із засвоєння елементарних понять, саме у дошкільному віці. Окрім того, усі завдання орієнтовані на те, щоб у дитини розвивалося сприймання, увага, мислення та уява. Під час виконання завдань дитина виконує різні практичні дії. Відповідно, у неї розвивається і дрібна моторика. Математичні поняття діти засвоюють на основі різних тем. Формування завдань та ілюстративний матеріал приваблює дітей, а отже, розвивається позитивна мотивація до пізнання світу загалом. Зі змісту ви побачите, що спочатку діти ознайомлюються із цифрами 1, 2 та 3, а далі пізнаємо різні аспекти буття і засвоюємо математичні поняття – у межах кожної теми діти виконують 11 типів завдань. Перед вами ілюстрація завдань до теми «Справ багато, взимку є». Зупинимось детальніше на кожному завданні, а також прокоментуємо, чому важливо формувати певні математичні навички у дошкільному віці і для чого вони потрібні під час навчання у початковій та основній школі. Перший тип завдання. Завдання на формування навички з'ясовувати розташування об'єктів у просторі. Поняття вище, нижче, праворуч, ліворуч починаються формуватися впродовж четвертого року життя, а розвиваються в початковій школі і стають особливою базою і запорукою успіху вже в шостому класі при вивченні теми Декартова система координат. Саме тут точку з координатами 3, 6 треба отримати, зробивши 3 кроки праворуч від нуля і 6 кроків вгору. І що найцікавіше, засвоєння цього поняття дає можливість нашим вже випускникам-одинадцятикласникам бути на висоті в темі функція та її властивості. Адже знайти максимум і мінімум функції по графіку їм вдається без жодних труднощів. Завдання на формування навички порівнювати об'єкти за розмірами. Ця навичка надзвичайно важлива в геометрії, а саме у засвоєнні поняття рівності фігур. Означення рівних фігур в 5 класі та 7 звучить так. Дві фігури називаються рівними, якщо їх можна сумістити накладанням. Саме в цій книзі дитина має можливість навчитися визначати рівні фігури експериментальним шляхом, тобто вирізати трикутник, квадрат, коло і прикласти їх до іншої фігури для отримання висновку про рівність відповідних фігур. Завдання на формування навички порівнювати об'єкти за формою. Дуже важливим із понять, що вивчається у восьмому класі, є подібність фігур, яка визначається за певними критеріями. Наприклад, в темі «Трикутники» вивчаються три ознаки подібності трикутників. А тут, в книзі, ваш малюк на інтуїтивному рівні вже розрізнятиме подібні фігури – Адже дошки льодянки є подібними до геометричних фігур, зображених під цифрами 1, 2 та 3. Завдання на формування навички порівнювати об'єкти за кольорами. Для вивчення математики дуже важливу роль відіграє розпізнавання об'єктів за певною ознакою. Наприклад, вміння розпізнати числа дробові і цілі – це п'ятий клас – Додатні чи від'ємні – це 6 клас, а вже в восьмому класі – розпізнати раціональні чи ірраціональні. Передумови та перший досвід розрізняти об'єкти за ознакою формуються саме в дошкільному віці і є основою для подальшого логіко-математичного розвитку дитини. Завдання на формування навички лічби в межах від 1 до 3. Далі ці поняття стають справжнім надійним майданчиком для злету вже в наступних вправах. Розташуй звичайні дроби у порядку зростання чи спадання. Розташують десяткові дроби в порядку зростання або спадання. А в шостому класі на дітей чекають вже від'ємні числа, які потребують розміщення також у порядку зростання чи спадання. Завдання на формування навички співвідносити цифру з кількістю об'єктів. Ця навичка і вміння співвіднести цифру і кількість об'єктів допомагає глибше дитині зрозуміти і теоретичні положення математики. Так, наприклад, у правилі добуток двох множників дорівнює нулю, коли хоча б один з множників дорівнює нулю, дитина спостерігає два об'єкти, два множники, коли один із них – або одночасно обидва стануть нулем, то добуток теж стане нулем. У наступних класах це правило поширюється вже на добуток декількох множників. Завдання на формування навички порівнювати кількість об'єктів у різних множинах. Ця навичка надзвичайно потрібна у розв'язанні таких текстових задач початкової школи. У двох кошиках є 40 слив. В одному з них 10. Скільки потрібно перекласти слив з одного в інший, щоб слив у кошиках стало порівну. Завдання на формування навички бачити в об'єктах ціле і частину. Формування цієї навички є важливою передумовою для просторової уяви, яка особливо важлива в 11 класі при вивченні стереометричних фігур. Адже саме тут потрібно вміти мислено віртуально вирізати одну із чотирьох граней піраміди або одну із шести граней куба і віднайти на них невідомі елементи. Завдання на формування навички виконувати арифметичні дії додавання та віднімання в межах від одного до трьох. Про арифметичні дії у межах трьох – і їх важливість підкреслю лише одне. Саме дії з одиничкою дають розуміння дитині натурального ряду чисел. А саме, кожне наступне число натурального ряду більше від попереднього на одиничку. І навпаки, кожне попереднє менше від наступного рівно на одиничку. Завдання на формування навички використання геометричних фігур Не один раз чуєш від батьків, що геометрія дається дітям тяжче. Але цікавий факт – діти, які займаються музикою, танцями або спортом, полюбляють більше саме геометрію, а не алгебру. Це говорить про високий рівень розвитку образного мислення дитини і просторову уяву. Тому, комбінуючи в цьому віці, в дошкільному, геометричні фігури для виконання практичних завдань такого типу, як ви бачите на екрані, дитина готується сприйняти ці об'єкти в курсі геометрії 7 класу вже як знайомі і складнощі з ними не відчуває. Завдання на формування навички логічно мислити та аналізувати об'єкти за кількома параметрами одночасно. Вміння зіставити два і більше параметрів для поєднання фігур в окремі групи є головною передумовою для розв'язування задач сьомого класу в темі трикутники. Адже саме там трикутники треба розрізняти за кутами, прямокутний, гострокутний, тупокутний, а ще за сторонами – рівнобедрений, рівносторонній, різносторонній. Поєднання цих двох ознак виводить їх на правильні шляхи розв'язування різноманітних задач. Важливо також, що у книжці є спеціальні сторінки для вирізання. На них необхідні для виконання завдань елементи. Книжка розрахована на один рік роботи з дітьми четвертого року життя. Якщо ваша дитина буде виконувати завдання один раз на тиждень, по три-чотири щоразу, то книжки вам вистачить на рік. А якщо ще стіше, ніж один раз на тиждень, то малюк закінчить роботу з книжкою швидше. Після виконання усіх завдань, Ваша дитина буде мати результати навчання, перелік яких ви бачите на екрані. Якщо ви зацікавились цією книжкою, можете замовити її на сайті або за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані. Дякуємо вам за увагу і до нових зустрічей на каналі «Розвиток дитини». Хай щастить!